دیگه خاطرم نیست زندگی کجاست خاطرم هم نیست همه بادو خاطرم هم نیست کجا مو هست میبرم برام ما چه غریبونه زندگی کردیم هیچ چوم ای نیست اسممو نپرس خاطرم نیست و بیسرن پریاقم مسمومم دریا چه بادی میزد اون با جایی شلاغی میزد تو گفتی که همه دیره که مزاب بود همه سینت گفتم میرم یه تمه دیگه است تو گفتی همه دیره خوبه دهن دستم باز میخوره تهش به دست تسرت و درد که می سره تهش. عشق اش خوب کنه سر تو بالا کن منم همون چی شده مگه تا بیایی به این هی میتابم به هارندی و سط پی میخوام از این زخم خیلی دام. هی میریزه هی میذارم پای من میشه به پای تو خم من توی و تو من بذارم به شونه های من بخلن. یعنی سر تو بشه رو شونه ی من جهان دیگه شوط نتا تو یه بزن تک به نفس تک به قدم باش تناورا راه پاره نشی که ما به اعدام به بیرون توی حف من زندگی میکنم تنهای باقی مونده میسازم راه تا می باقی مونده نفس و دست یک کلمه است میکشم با یه جمله های باقی مونده این یه درخت هم میره برگاش نگم از جرأت چی بگم جاش این یه درختم میره برگاش زنده رادونی که میوه با تراوت منم کره بی تراوت یه خونیا گرگ هرز خوره بی تراونه اینجا سوزه لسا چی دلمارا این بوده بی من یا تو تا نگار که موت پدال بتا دستم به هرونین مچوری شب و فاو به پلیس تا بری تو ماشینا و بزن یهو پیز چز بیاوسه شونیستا باشه شیمیویه به در دفتر کارنت تو رویس خاصی دیدم نوشته پرونده پول تو تویت پشم از رو چز بیاوسه شونیست ما می‌گادن دوباره یه لقمه خدار تو شرکت مواد غذای قمیدتون چی به پول نیست فقط بیمه تو رأسی بمون آخه اختلاس اون شرکت تو رو بکنی مکان پهوی گوزنه کنارش اون می‌کنه باقی نور کوشالی هستین که تو خونه خوابیده خونی همه گفتن نه ولی من کردم نه که فکر کنی دنبال سردرده نه نیمان رو تنگ کردم خواستم سرگردم بالا وای اطورا دورو هر گمه این بلا رو بر کردم hey, زندگی مثل دایرست دویدن هاتشون نمینی که سیروپامه پب پا بگودی که چی فایدش چی فایدش ها شیه رو اخت خاک مخصر رو بده طولو تر باز بس شبا چوری بمید توی خواب نازه دستم ارونی که باشی فردا یاز بگی باشی ساکت بورو باشی باکت سنگره خاکت بویدن و تاکت ها تاکت بگیری همون برام اکس اینو چاکت بکشونی ولی هنو ده روه پاکت بخورا میکشنه سر رو توی لکت باکت دونبال سره نخم ببیتن بپر و پامون ولی بهش جواب بینیم بایش مکت خوالا بی سرم میشه پایینم آماده است آماده باش باشه دیگه تارو چهار پای دار باشه میره دیگه تو جمع بزرگا بالالا بشیهبحسته بس هرچی واسه بعضیه کپ زدی یک کوم از اون یکی همتری نیست این زندگیندگی سلیق من ولی واسه هم م و اسسییس تنبللی م شدم از این لگم که هرو هر تو سبق آینش رو میشکنم میخوام اون روسته که مهم نیست روم بنوویسم